Můžeme do Berlíka, které máme stranělo naše důležitosti, záležitosti, záležitosti, a dotáno se, na Čejí, pohorovně v celé a pravdě v To konečně, národní mužko, splnělo vrniturské drány, všude